אם נאפשר לרמקול לרתות חד פעמית, ליצור פולס של קול. ניתן למצוא את מהירות הקול על ידי בדיקת מהירות האזור הדחוס המתקדם דרך הטרף. ואוויר יבש בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס, מהירות הקול היא בערך 343 מטר לשנייה או 767 מייל לשער. ניתן גם להסתכל על מהירות של גל הרמוני מתקדם החוזר על עצמו. גם אפשר לקבוע את מהירות הגל בעזרת של אזורים הדחוסים. כשאנחנו מתקדמים בטבע סימולש מהירות הכל אינא מהירות של מולקולות התיבירות נוטנ קדימה ואחורה מולקולות התיביר נאות למהירות מסוימת וכשאנחנו דברים מהירות הכל מתקבלים למהירות בהפראה בה מתקדמת דרך מולקולות תוויר גל הכל וגל אור כי הגל מתקדם במקביל לכוונת הנוה של התנודות של הטבע ישנם גם גלים רוחביים. גלים רוחביים הם אלה בהן מהירות הגל מעומכת את התנודות של הטרף. גלים בחבל או גלים על פני המים הן של גלים רוחביים. אם נסתכל על גרף של היתק האוויר כפונקציה של המקום באביר, נוכל לראות שכאשר הגל מתקדם, התנובת הגל מתקדמת ימי. ניתן למצוא את מהירות הגל על ידי מציאת מהירות התקדמות של השיעים האלה או מהירות של השפלים האלה או מהירות של כל ניקודה אחרת בגל. כ melanאת לקבל נוסחה עבור מהירות הגל נבדוק מה קורה פה. מסתכלו על אחת המולקולות, המולקולה לוקח זמן מחזור אחד, לנוח קדימה ואחורה במחזור אחד שלה, במשך הזמן הזה, צורהatyוג mó households התקדמה אורך גל אחד שלה, הסיבה היא שלאחר זמן מחזור אחד, הגל צריך לחפוף לצורתו ההתחלתית כשה�ולקולה צריכה לחזור למקומה ההתחלתית. לאחר זמן מחזור אחד, מכיוון שהמהירות היא מרחק לרחידת זמן, מהירות גל הכל, צריכה להיות אורך הגל, חלקי זמן המחזור של הגל. מכיוון שגל מתקדם אורח גל 1 בזמן מחזור 1 או מכיוון שהתדירות מוגדרת HI1 בזמן המחזור ניתן לכתוב את הנוסחה הזאת כמהירות שווה לאורך כפול התדירות הנוסחה הזאת מכונה עבור כל סוגי הגלים לא גל see מכיוון שגל נא אורח גל 1 כל זמן נחזור זה עירות. כשמסתכלים על הנוסחה הזאת אפשר לחשוב שאם מכוונים את הראנק Tor ומגדילים את התדירות זה יגדיל גם את הגל של גל הקול. אך זה אינו נכון. אם את התדירות של, של גל אורח הגל קטן פיותם מספר. המירוד של הגל הקולתי שירוטור הדבר. אنشום אפשרות להגדיל את מירוד הקול בזרת היפול ברנקל. كيف ניתן לשנות את מירוד הקול? הדרך היחידה לשנות את מהירות הקול היא להקלף את הטבע או את חונת הטבע בגל הקול מתקדם. כדי לשנות את מירוד הקול באוויר, אפשר לשנות את טמפרטורת האוויר, או את לחות האוויר, או את ספיפות האוויר, או שניתן להחליף את האוויר, מים, או הליום, או מתכת, כל השינויים האלה בתווך ישפיעו על מהירות הקול. אנשים חושבים לפעמים שאם משנים את המשרץ, זה ישנית מהירות הקול, אך זה לא נכון. אם ניצור פולס של קול בעל יותר גבולה, הוא לא יתקדם מהר יותר של קול בעל קטנה הצליל יין, חזק יותר. במילים אחרות, אם תצעקו אף אחד לא מהר יותר, ישמר הקול חזק יותר כשהקול מגיע ליעדו. זכרו, המהירות של גל קול נקבעת אך ורק על ידי התכונות של התווך, תרקו גל הקול מתקדם.